На перший зірковий концерт у Миколаїві прийшла переселенка Зочакова Ольга. Місто Миколаїв чекало, мабуть, дуже давно спокою, миру. Відносного, звичайно, але все-таки. Я так думаю, що місто Миколаїву вже достатньо захищене. Я тут знаходжусь вже, мабуть, два місяці. Щиро вражені і мужністю Лауда і його команди. От, і щиро дякуємо за такий чудовий захід, тому що це важливо. Людям важливо не тільки боятися, переживати. волонтерити, чим ми зараз і займаємося. А ще й важливо знімати стрес. А що може бути прекрасніше, ніж, ніж концерт? Концерт відвідала і Аліна. Дівчина говорить, радіє, що до міста починають приїжджати зірки з концертами. Страшно не було. Було дуже цікаво прийти на перший концерт в Миколаїві, побачити Лауда, який не побоявся приїхати в Миколаїв, здивував усіх миколаївців дуже ярке враження. На відкритій території будинку офіцерів флоту зібралось понад 200 людей для того, аби почути першого зіркового гостя з початку повномасштабної війни, розповідає організатор Володимир Алексієв. Це перший зірковий концерт, запрошеними гостями, бо насправді Миколаєві концерти ми робимо з вересня вже більше ніж півроку, але місцевими силами, місцевими колективами. А ось такий зірковий. Це перший. Наважились не тільки ми, наважився артист, тому що не всі хочуть приїжджати в Миколаїв через те, що це місце ну, Миколаїв. Місто, яке ще вважається багато де небезпечним. Люди дуже просять, дуже хочуть вжити в Миколаєві нормальним життям. Військові хочуть відпочивати, волонтери, бізнесмени. Вони, ну, люди не хочуть їздити в Одесу, щоб відпочити, чи в Київ. Хочеться, щоб щось відбувалося в Миколаєві. Український виконавець лаут. Дві години співав для миколаївців. Говорить, вражений енергією людей та міста мені здавалося, що насправді нічого зараз останнім часом такого страшного не відбувається і це дуже круто підтримати людей, які давно не відчували таких класних емоцій на концертах, тому що ми Поїздили дуже багато по Україні за останні півтора року, з моменту початку повномасштабного вторгнення. І куди б ми не приїхали, я бачу ці натхненні обличчя. Я бачу, що люди дуже на позитиві, що всі дуже спокійні, як, напевно, і всі українці. Ми дуже звикли це погано, але ми стали сильними. Під час концерту організатори збирали гроші на пікап для Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти, говорить Володимир Олексієв. На аукціоні виставляли тубуси від снарядів, передані бійцями з Бахмута. Елезавета Кротик, Суспільне новини. Миколаїв.